Mint ahogy az előző prezentáció végén jeleztem, ebben a prezentációban egy kis digitális fényképezőgép funkciójait fogom bemutatni. Akinek ennél komolyabb fényképezőgépe van, illetve már gyakorlott fényképező, tehát sok digitális fénygépet csinál, akár a telefonjával, akár a fényképezőgéppel, az gyakorlatilag ezt a néhány ö, prezentáció, néhány álló prezentációt nyugodtan kihagyhatja. Ö, igazából ezt csak azért mutatom meg, hogy lássuk, hogy ezek az eszközök, illetve a hozzájuk adott programok ö, is próbálnak megvalósítani bizonyos digitális képszerkesztési feladatokat, és hát ezen eszközök nélkül nincsenek megfelelő képeink, hogyha eltekintünk attól, hogy az internet az egy, az egy óriási forrás, és onnan rengeteg képet beszerezhetünk. Nézzük. Ez egy egy mustek, mustek, gyártmányú G-Smart minikamera, amit most itt bemutatok. Na, tulajdonképpen egy ilyen egyszerű kis berendezésről van szó, ami nem is működik csak számítógéppel, tehát a számítógépről kapja az áramot, USB-porton keresztül kapcsoljuk össze, és onnan kapja az áramot, Reset gombbal lehet őt bekapcsolni, és hát az USB-n keresztül feltöltődik, lekapcsolni ugyanilyen módon, A felvétel ugye a földöltés után indítható és hát van rajta egy indikátor kijelző, ami jelzi, hogy éppen milyen az üzemmód, hány képet tudunk még készíteni. Megtalálhatók rajta a szokásos gombok, a felvétel gomb, amivel ugye felvételt készítjük az időzített felvétel visszajelző diódája, és itt tovább. A fókusz állítható bizonyos mértékig. Ez a hátoldala, ez a frontoldala a kamerának, ugye itt van a lencse, itt a nézőke, és ez a hátoldala. Bekapcsoltságot jelzi egy led és hát az üzemmódok. Az USB port az oldalán található, van egy üzemmódválasztató választógomb, egy törlőgomb, bekapcsoló gomb, és ott itt vannak az üzemmódok. Lehet látni, hogy nem túlságosan ö, nagy felbontással tud működni. A legnagyobb felmontás az 1600x1200-as felbontás. Úgyhogy de azért mégis néhány használható képet lehet így is készíteni vele, és sőt, mi több, hogyha a hármas üzemmódba kapcsoljuk a választató üzemmódok közül, akkor még ennél nagyobb felbontást is meg tudunk vele valósítani. 2048-1536-os felbontás, ami már a X-VGL felbontásról is van. Lehetőségünk van egy picike videó felvétel készítésére is, 320 240 es méretben, és illetve hát időzített felvételek készítésére ilyen méretben. Milyen szoftvereket kapunk a kis népünkhöz. Hát elég sok szoftvert adnak hozzá először is adnak hozzá minden ilyen fényképezőgéphez egy olyan szoftvert, amivel gyakorlatilag letölthető a, gépen, a fényképezőgépen készített felvételek sora ezt nevezzük mondjuk képletöltő programnak hát installálni kell és utána használható itt látjuk a, a letöltött képeket illetve az átölthető képeket. Ezt a kis fényképezőgépet az ULID cég támogatja, ezért egy sorozatnyi ULID szoftvert is hozzáadnak. Például az a Photo Express nevű program is ezen a CD-n található, ami tartalmaz egy képnézegető, és egy kártyakészítőt, egy ilyen üdvözlő kártyakészítő. A képnézegető szintén általános kelléke ezeknek a szoftvercsomagoknak, amiben a számítógépen található képeket lehet rendszerezetten nézegetni, és hát a magát az átöltés során tárolt képeket is rendszerezetten nézegetni vele. Több üzemmódja van a Browser, a File Manager, a Photo, a Képmanipulátor és a Project Kártya Creator a a kártyaszerkesztő üzemmódja neki. Hát nézzük a fotó üzemmódot, be kell tölteni egy már eltárolt képet, az Edit menüje segítségével lehet átalakítani, és végül ki lehet nyomtatni a Print menüből, és el lehet menteni a Share menüből. Betöltöttünk egy eltárolt képet, az editbe átváltva vannak különböző lehetősége, a lehetőségeket itt lehet látni, lehet forgatni, tükrözni, amint ahogy látható volt, különböző műveletek átméretezni, fókuszbalanszot balanszot változtatni, úgyhogy elég sok mindent lehet, a piros szemeffektust is ki lehet szedni a, a sokszor zavaró effektust a képről, úgyhogy egész kis képmanipulátor programunk van az ULID-től. Szintén ugye még ennek a funkcióit láthatjuk itt, egy egész szerűen egymás mögé lehet a képeket, a kép részleteket tenni. Egyes képkockákat föl lehet fűzni a Feliratot is lehet készíteni hozzá. Teljesen tökéletes. Project Uzenmód. A Project Zen módban egy kártyát lehet, tehát valami időzlő kártyát lehet, előre gyártott kártyatípusok vannak, Ebben is szintén egy már régebben elmentett képet fogok használni, és bizonyos ö, ö, benne lévő típusból fogok kiindulni, és szöveget fogok hozzáadni Annak megadom a típusát, a színét, és ide föl kerül a fémszalagra az elkészített és manipulált kártya, ugye kivettem onnan az eredetileg oda berakott képet, és beraktam a gyereknek a képét. No, most akkor kellene, ugye most ez egy digitális kameráról készített fénykép gyakorlatilag, ami, ami egy egyerké részletet ábrázol, és ezt ö, betettem oda, be fogom tenni oda háttérnek, és ennek hatására a kártyának különböző oldalén különböző képeket jelentetünk meg. Na most igazából én nem fogom ezt ö, itt most részletesen bemutatni, azért is csak végig lapoztam a az egész bemutatón, és, és nem mutattam meg a képek elkészítésének folyamatát, mert semmiképpen nem célom az, hogy ezeket a szoftvereket mutassuk be. Úgyis majd az egész szerkesztési folyamat, mind, mind amit itt láttunk, meg láthattunk, azt a gimbel is meg lehet csinálni. Tehát a gimbre fogjuk a hangsúlyt helyezni, és az ott látható megoldásokat fogjuk tárgyalni. Na most a másik beolvasási lehetőségünk, hogy nem fényképezőgépet használunk forrásnak, hanem ö, szkennert, valami síkágyas szkennert, lapolvasót. Ezek közül is nagyon sok fajta van. Az egyik ö, legismertebb cég a Julette Packard, aki, aki A4-es méretű sokat használ, csikágyas szkennereket használ, igen, elterjedt az, elterjedtek az ő szkennereik, ezért ezek közül választottam kettőt, amiből bemutatok most néhány funkciót. Hát minden ilyen szkennerhez mellé egy teljes programcsomagot, melyek képek, fényképek, filmszalvok illetve szöveges tartalmú dokumentumok beolvasásán túl képes azok manipulációjára is. Nagyon fontos volt itt, hogy nem csak fényképeket, hanem filmszalvokat, illetve szöveges tartalmú dokumentumokat is képes a szkennerünk beolvasni, méghozzá mondjuk a legismertebb dog is képesek vagyunk szöveget beolvasni a segítségével. Maga a beolvasási művelet egy szolgáltatás vezérlő a HP esetében, ezt HP szolgáltató központnak hívják, ez, ez az eszköz végzi magát a beolvasási műveletet. A beolvasott fájlokat pedig egy másik program tárolja, a HP esetében ez a HP Image Zone nevű szoftver, ami tárol és rendszerez. Ez hasonló nagyon az előbb látott fényképező program, magukhoz adott, vagy fényképezőgépekhez gépekhez adott képrendező programokhoz. Na, ennek a programnak, a nimitz a segítségével egyszerű, de szép kivitelő brosúrákat, cd-tokokat, képes lapokat is készíthetünk. Továbbá van itt egy olyan szolgáltató, de egy olyan alkalmazás, alkalmazói program, program amit Instance hívnak, és ennek a segítségével közvetlenül megoszthatjuk a képeinket az interneten, az internet felhasználóival, illetve elküldhetjük őket elektronikus levélben szeretteinknek is. Nézzük akkor a HP szolgáltató központ megjelenését. hát Természetesen, ahogy fejlesztik a szoftvert, és újabb uh, szkennerek kerülnek kiadásra, ennek a megelyek külső megjelenése is egy kicsit változik, de a lényegében ezek a funkciók vannak benne, képet, dokumentumot, filmet tudunk beolvasni, és hát tudunk másolatokat is készíteni segítségével, illetve hát vannak egyéb kreatív ötletek, amelyek kreatív ötletekben vannak azok a plusz szolgáltatások, amit az előbb említettem. Hát először is meg kell mondanunk, hogy mit olvasunk be, és hogy mi a beolvasás forrása, tehát milyen technikai eszközről nyilván arról a bizonyos lapolvasóról, amivel rendelkezünk. Meg kell mondanunk, hogy milyen felbontással, milyen kimeneti színmélységgel szeretnénk ezt beolvastatni. És hát, hogy egy képet olvasunk be, vagy több kép külön fájlokban, és itt tovább, és itt tovább ezeket itt mind megadhatjuk. Ezután történik maga a lapolvasás, amikor először ugye a lapolvasó bemelegíti a, a lámpát, és történik. De itt is lehet, mint látik új beolvasás, lehet nem befejezni az olvasást, hanem a következő beolvasással több dokumentumot egyszerre beolvastatni, és utána, amikor lezárjuk, akkor majd utána írja ki őket egyszerre állományba a program. Az is látszik, hogy különböző műveleteket, transformációs műveleteket lehet végezni a beolvasott dokumentummal. Ez megint csak már a képmanipuláció köre, ami ugye majd igazából a gém tárgyalásakor kerül elő. Tehát ezeket itt most megint nem fogom részletezni ezeket a lehetőségeket, bár a képek azért mutatnak érdekes dolgokat. Például a por és karc sem szemcsék eltávolítását három fokozatban tud beállítani a szenner. A világosítás, sötét árny sötétítés, árnyékok, tehát lehet bizonyos kiemeléseket tenni az egyes fontos megvilágítási funkcióknál szinkorrekciót is lehet végezni. Tehát a felbontást az nyilván az állítható. 200-300 dp-nél nagyobb felbontás, egy e sz e szkenneres beolvasás esetében szerintem normál használatra teljesen felesleges. Nézzük a másik programot. Tehát ugye a beolvasott dokumentumot Elnevezi, egyből van beolvasás 001, beolvasás 002-nek, és eltárolja. Teljesen hasonlóan, mint a képnézegető programok, az adott dátumnak megfelelő mappába teszi, egy előre által a megadott helyre, amelyet persze én meg tudok változtatni, hogyha szeretnék azt a tároló helyet meg tudom változtatni. Innen megint csak lehet különböző transformációs műveleteket végezni. Itt is lehet a szemeffektust megszüntetni. És hát vannak még egyéb lehetőségek. Nyomtatás, közvetlenül hossz nyomtatás. Létne, és itt jönnek az egyéb szolgáltatások. Ugye volt erről szó, hogy lehet CD címkéket, naptárakat, szórólapok, panorámaképek, brosúrák, kártyák, albumoldalak. Tehát ma már gyakorlatilag minden gyártó ad egy ilyen teljes csomagot a felhasználó kezébe, amivel ő elkészítheti saját dokumentumait otthoni felhasználásra. Elsősorban otthoni felhasználásra. Hát például cd címkéket, így lehet készíteni Csak zárójelben mondom, ugye, hogy a Office program csomagjaiban is vannak, hát például a Publisherrel is lehet hasonló dolgokat csinálni. Ugye, itt az előbbén kicsit visszalépünk, ugye, a serbben léptem bele, ahol közvetlenül megoszthatom a fényképeimet hát persze, hogyha a számítógépem közvetlen internet kapcsolatom van, tehát gyakorlatilag szerverként működik az internet felé. Egyébként ez egy elég veszélyes dolog lenne, hogyha azért ezt megtennék minden elővigyázat nélkül, de itt megadhatjuk, hogy mely állományainkat hozzuk meg. Erre is van lehetőség, hát is természetesen a küldésre is van lehetőség, hogy elküldjük ezeket a bizonyos fényképeket egy e-mail fiókba. És hát lehet biztonsági mentést is végezni a képeinkről, külső adathordozóra. Köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátás! mint ahogy az előző prezentáció végén jeleztem.